ازايكم يا رب الناس كلها تبقى بخير النهاردة هكلمكم عن موضوع اغلى سعر سائل في العالم كله او اغلى سم في العالم كله هو سم العقرب الناس اللي بتقول لي انت ايه اللي انت بتقوله دوت يمكن في ناس كتيرة اتكلمت على سم العقرب بس ما ذكرتش يمكن المخاطر بتاعته وهي المخاطر بتاعته يا جماعة قبل ما نتكلم مش كعقرب او لدغة او أزياء من العقرب، لا المخاطر بتاعته هنتكلم فيها، تابع الفيديو معايا بتركيز جدا، ولأول مرة تخش القناة بتاعتي ما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة وتفعل زر الجرس، ولو عايز تسألني في أي حاجة، أي حاجة سواء جوه الموضوع بتاعنا أو خارج الموضوع بتاعنا، أكتب لي في كومنت وأنا هرد عليك بالتفصيل الممل. هنتكلم النهاردة عن سم العقرب سم العقرب قلت لك المخاطر اللي هقولك عليها أنا سم العقرب اشتغلت فيه من حوالي ثلاث سنين كان ليا صديق كلمته في الموضوع دوت وقلت له سم العقرب يا جماعة قبل ما نتكلم على سم العقرب قلت له ده سعره غالي جدا وبيتصدر لألمانيا وأوروبا عامةً لاستخدام للأدوية والمادة الفعالية الأساسية لعلاج سرطان المخ وتقطع الحبلات الشوقية والطوارم والأورام الخبيثة، دي المادة يا جماعة الفعالية بتاعت العلاج لأي من الأمراض اللي أنا ذكرتها دي. هتقول لي سبحان الله هي لدغة العقرب عامةً مش بتقتل. مش بتقتل خالص يعني ايه اللي بيحصل لدغه العقرب بتحتوي على كميه كبيره جدا من الفيتامين والبروتين والاكسده اللي بتستخدم في العلاج فانت لو جسمك سليم ما اي حاجه خالص بتبتدي تخش في نوبه اللي هي ارتفاع درجه حرارة وهلوسه وساعات قليله وبتبتدي ايه كانك ما فيش حاجه حصلت تمام لحد هنا تمام إيه لكن انت بقى لو عندك اي امراض مزمنه ضغط سكر كبد كلى الكلام ده كله إيه لازم تجري جدا على الصيدليه وتاخد ايه المصل المضاد لسم العرب تمام إيه بتدفع انا اتكلم صديق ليا إيه اقول له إيه نعمل المشروع دوت إيه فعلا هو مرشحش الموضوع قال لي لا طبعا ازاي انت بتقوله دوت قلت له طبعا ده السعر الجرام بتاعه بيوصل من ستة آلاف 6500 دولار لسبعة آلاف 7500 دولار وهنشتغل إيه وهنطلع والكلام ده كله قال لي تمام آه بس انا مش خطر معك وانت ايه ابتدي اشتغل انت في الموضوع دوت فعلا جبت عقارب زلت اشتريتها من الصيادين من اسوان ومن الأقصر والواحات البحرية الناس دي كلها هي اساس اللي بتبيع العقارب والتعبين السامة تمام آه فعلا جبت كمية جبت كمية ما عادل مثلا حوالي 500 عقرب ابتديت اشتغل عليه وابتديت فعلا أعمل عملية استحلاب للعقرب وابتدي أنزل منه سم بكميات معينة طب هقولك ايه نوع العقرب اللي بيستخدم للسم اللي عليه طلب أكتر في السوق هو اللارس دوت أكتر نوع سم مطلوب في كونكر أمريكي في كذا في كذا نوع لكن هو اللارس دوت أكتر طلب عليه في السوق جدا والناس بتحتاجه بإستمرار جدا تمام آه بنتم يا جماعه بنجيب آه سم نهارب بنجيب آه عشان تعمل عمليه استحلاب للعقرب بتجيب له طبعا آه سي مثلا آه ترانس كهربا لو انت مش عارف تجيب الجهاز الاستحلاب بتجيب ترانس كهربا بيعادل مثلا 12 فولت كهربا بيطلع لك 12 فولت اللي هو يعني ازيد من آه قد كهربه الشحن مرتين دي ما بتاثرش على العقرب في اي حاجه خالص بيتعمل بتعمله صعقه خفيفه بما تخليه ينزل سم من الابره بتاعه السم بتاعه تمام بتجيب يا جماعه الترانس دوت انا فعلا جبت ترانس وجبت نظام مصفى عامله زي مصفه الشاي او مصفه اليانسون ودي وصلت لها الكهرباء والجفت وصلت فيه الارضي وبليت سن الابره بتاع العقرب بماده خفيفه من الميه او الزيت وابتديت امسك البنز بجفت ومجرد ما لمسته بيبتدي ينزل نقط السم اللي هي النقط البيضة تمام قدرت إيه أجمع قد العرب. إيه من العقرب الخمسمائة عقرب بتقدر تطلع منهم جرام على مرتين حلب استحلاب يعني ما كنت تطلع منهم مرتين استحلاب إيه عشان تقدر تشلح ما دوت إيه لازم توفر بيئة مناخية جدا للعقرب العرب يا جماعه من النوع اللي هي الكشريات اللي بتتحمل أعلى درجات حرارة وما تقدرش تستحمل البرودة يعني إنت لو جبت لها مية بردة ويبتدي تحطه على العقرب او تكب عليه مياه ساقعه بينكمش وفي مكانه كأنه بيحصل له عمليه تجميد تمام آه نبتدي زي ما قلت لك بتوفر له البيئه المناخيه بتاعته كأنه عايش في الصحراء بتجيب له رمله العقرب ممكن يقعد شهور من غير اكل ولا شرب لكن انت لو بتبتدي تخليه تستخدمه في الاستحلاب كتير فانت بتبتدي تجيب له اكل الاكل يا جماعه بتجيب له الدود دود اللي بيحتوى على كمية بروتين كبيرة جداً بتفيد العقرب وفي نفس الوقت ما بتخلوش يبذل مجهود اللي هو يهجم على الفريسة سعى مثلاً زي مثلاً الصرصار أو البورس أو الكلام ده كله لو جبته بيبتدي يبذل مجهود جامد عشان يأكل الفريسة دي فالدود يمكن ايه الوجبة المفضلة للعقارب ويمكن اللي بتطلع منها طب انت قلت لنا في اول الفيديو المخاطر مش من الارض العقرب او الأذية بتاعة العقرب المخاطر يا جماعه ان انت في ناس كبيره شغاله في الموضوع دوت كبيره جدا جدا ما تخيل استحاله استحاله تخلي حد يخش في المجال دوت خالص انا يا جماعه قلت لكم السبب اللي خلاني ما كملتش فيه ان هو موضوع التسويق مش موجود اساسا مش موجود غير عند غير عند ناس معينه موجود غير عند ناس معينه والناس ديت اللي هي بمعنى اصح الناس التقيله في البلد تمام ايه اللي بيحصل دلوقتي بتلاقي ناس بيقولك ايوه انت عندك سم عقرب هاعمل مزرعه وانا هاخد منك وهعمل الكلام ده كله ما تسمعش الكلام ده خالص وما تبداش في الموضوع ده خاطر الموضوع دوت خاطره في التكلفه بتاعته وبعد كده هتخسر فيه، اللي يقول لك انا عايز سم عقرب وهشتري منك والكلام ده كله وهصدره وهاخد منك بس هات شهاده وهات لي الكلام ده كله قول له على عينيا ما فيش مشكله خالص انا موجود عند السم انت عايز قد ايه؟ واكتب خش على جروبات في جروبات كتيره على الفيسبوك اسمها تجاره سم العقرب وخش يا باشا شوف الناس قد ايه عرض سم العقرب؟ ناس كتيره جدا عرض سم العقرب بشهادات باختبارات بالكلام ده كله. تمام هتقول لي طب ليه مش موجود في مصر؟ مش موجود غير على اساس شركات معينه تتعامل معاها بره مصر. وممكن تبيعه في مصر، يعني انت ممكن تبيع سم العقرب في مصر، بس هتقول لي ابيع سم العقرب ازاي في مصر؟ هتروح يا باشا مركز السموم واللقاح في القاهره، ده بيشتري منك سم سم العقرب، بيشتري منك الجرام بحوالي 20 جنيه او اخر مره كنت سال عليه كان قالوا لي لا ده غلي وصل 80 جنيه. تم تخيدي السعر من 6,500 دولار ولو 7,500 دولار لـ 80 جنيه مصري يعني. فحرام عليه كانت يعني تدينهم مشروع زي دي كده أصلا لأنك أنت أقول لك الـ 500 عرب بطلع أنهم جرام على مرتين حلب يعني كل مرة 500 ملي يعني نص جرام فبلاش تخش في الموضوع دوت لأنه مغري جدا جدا أغلى من تجارة الأسار والمخدرات والسلاح أصلا لكن زي ما أقول لكم خطره كبيرة جدا أنا تعملت مع حد وفعلا وكان نصاب كبير جدا وكان هائزيني فعلا اتنصب علي جالي قال لي أنا عايز منك حوالي عشرة جرام واخد منك الجرام بعشر تلاف جنيه مصري وأنا وافقت ولتنا مفيش مشكلة أنا كده كده عندي فكانت مثلا بمئة ألف جنيه عشرة جرام دول وطلع فعلا ما كمين و ومشكلة كبيرة حصلت وفعلا انا سبت السم ومشيت لأن كانت قصاده روحي وحياتي، لأ فا يا جماعة هتبدأ تشتغل في الموضوع دوت هو في ناس شباب بيشتغلوا في الموضوع ده في مصر بس بطريقتهم وموضوع علاقاتهم برا هما عملوا مزرعة فا نصيحة محدش يخش في الموضوع دوت ولا يجربه نصيحة من حد جربه ومشي في الموضوع دوت. وربنا يوفق الجميع وعندي في القناه اكتر من مشروع لو انت عايز تعرف اي مشروع او تستفسر عن اي مشروع اكتب لي في كومنت وانا هرد عليك على طول وربنا يوفق الجميع وهقول كمان مره قبل ما انهي الحلقه بلاش حد يا جماعه يجاسف ويجرب الموضوع دوت انا اديت تنبيه بسيط لان لقيت ناس كتيره كلموني في المشروع دوت وايه رايك نعمل سم العقارب ونتاجر والكلام ده كله بلاش بلاش بلاش انا بقول لكم يعني من واحد يمكن عنده طموح اكتر من اي حد في الدنيا هو انا بس بقولك بلاش تخش في حاجة زي كده وربنا وفق الجميع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته